Dievčenie bolo keď chlapcom dávali, vyši dziencenie bolo keď davali, nie som doma, ne som doma, tam im dali, nie som doma, ne som doma, tam im dali Mi ty povídeš, kadým dobrec, poví, zmý ty povídeš, kadým dobrec, keľotí, že si máš, keľotí, že si máš, ti menej oklameš, keľotí, že si máš, keľotí, že si máš, ti menej oklameš, po svetcu je na príbezku, na Pripecku cešieť Však je to milá má, Však je to milá ma Bez jedného dvacet Však je to milá má, Však je to milá ma Bez jedného dvacet Dalo mi zivče nedalo v noci spať, nedalo mi zivče nedalo v noci spať. Musel som ja, musel ja, musel som ja, musel som ja, musel som ja, musel som ja, musel som ja, musel som ja, musel som ja, musel som ja, som ja, musel zaplakalo, som ja, musel zaplakalo. som by mi cipče, by mi cipče, dneška v noci dalo. Ja v to vec plešatý, veľoniem udrujem, ja v to vec plešatý, veľoniem udrujem. Najzem sebe v dohu, sebe v dovu u nej prenocujem. Najzem sebe v dohu, najzem sebe v dovu u nej prenocujem.